سبسکرائب کریں ہمارے عبدالرحمٰن آفیشیل وظائف چینل کو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی اس کے در کبھی در بدر غم عشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا شیطان کو حکم کر سجدہ انسان کو وہ نافرمانی کر گیا شیطان کو حکم کر سجدہ انسان کو وہ نافرمانی کر گیا انسان کو دے کر توبہ کی توفیق خدا مہربانی کر گیا میں سچ کہوں گی مگر پھر بہار جاؤں گی میں سچ کہوں گی مگر پھر بہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا صبر اتنا رکھو کہ عشق بےحد نہ بڑھے صبر اتنا رکھو کہ عشق بےحد نہ بڑھے خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال سعیدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی یاد رکھنا یاد رکھنا ایسے بلائے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا امتحان جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما لیتا ہے دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں سے ہے اقبال قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی شکو شکایتوں کی نہیں شکو شکایتوں کی نہیں یہ ظرف ضرف کی بات ہے تیرے وہم و گما میں بھی ہم نہیں تیرے وہم گما میں بھی ہم نہیں اور تو لفظ لفظ ہمیں یاد ہے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ وزیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اس سلطنت کا فقیر ہوں گناہ گار کی عجیب عبادت گزار گناہ گار کی آجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں میرا رب بھی ایک ہے میرا سر بھی ایک ہے اے موت جب آنا کہ میں مدینے میں ہوں اے موت جب آنا کہ میں مدینے میں ہوں تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں Thank you.